مساء الخير اليوم الفطور مقلوبة حطينا بالجدر اول شيء زيت وبصل بنحط الدياي بنحمس الدياي وحطينا الدياي وتحطون عاد بهاركم لمشكل انا احط سبع بهارات ضرورية بالمقلوبة اوكي اللي هي بنات عبارة عن بهار حلو وفلفل اسود، دارسين، زنجبيل، مسمار، محلب، شويه جوزة الطيب، هذه مكونات سبع بهارات. ونحط الحين الثوم المبشور او المدقوق. طبعا وقلبت الدياي مع البهارات والثوم، طبعا في ناس يفوحون الدياي على طول، انا ما احب افوحه على طول، انا لازم احمس، لازم احط بهارات وثوم عشان تطير صفاره الدياي. فحتى لما تحمسونه يعني اعطوه وقته لا تحمسينه بسرعه بسرعه وكل شيء فوق بعض لا عطي وقته اخذ الحين علب فلفل حار وضفت الملح واقلب شوفوا لون الدجاج شلون تغير بس الحين عاد نضيف الماي الحار صبيت الماي الحار بس واترك الدياي يطبخ الى ان يستوي وبعدين نكمل معاكم المقلوبه. الدياي استوى بنات بنطلعه ونقليه وقلينا هني بطاط وبيديان حق المقلوبه طبعا تقدرون تحطون زهره جزر اللي تحبونه عادي الحين بنسوي طبقات المقلوبة قلينا البطاط والبيديان وقلينا الدياي اول شي بنفس الجدر اللي فحنا فيه الدياي نحط شرايح طماط حطيت اول طبقة طماط بهذا الشكل الحين احط البطاط والبيديان وهذا البطاط تبين تقطعينه دوائر تبين شذي احجام كبيرة عادي يريحج احط البيديان اللي ما تحبه لا تحطه انا احلى شي عندي بالمقلوب البيديان احب البيديان واحب البطاط اللي يحبون زهرة يقدرون يحطون جزر تقدرون تسوونها على على باجيلا بس باجيلا خضرة فول أخضر حطيت فلفل حار بس قطيتها كذي الحين أحط الدياي اللي قليته نحطه بهذا الشكل مقلوب عشان اذا قلبنا الجدر يصير شكله صح عدل يعني اوكي اللي تبي تخفف يعني من تسومه الاكل تقدر ان الدياي ما تقلي والخضره تقدر تحط تحط عليها زيت وتشويها او تسويها بالجلاية الهوائيه حطيت الدياي المقلي أحط الحين فوق العيش العيش مغسول ومنقوع فقط مو مفيوح حطيت العيش اوكي اوزع كذي بهالطريقه انه يغطي كل الدياي والخضره اللي حطيتها اوكي مع ضغطه كذي فحت في الدياي مرق الدياي ضغطه كذي خفيفه علشان اذا صبيت الماي الحين ما تطلع الخضره فوق اوكي الحين احط الماي في نكهه الحمسه والبصل وهذا ماي فوح الدياي عندنا في نكهه الدياي حرام ما نستخدم شوفوا مستوى الماي يا دوب يغطي العيش لان الخضره رافعه العيش فوق الخضره تحت فرافعه العيش فوق يعني في ماي يكفي يطبخ العيش بس ما يبين عندكم فوق فهذا مستوى الماي المناسب نفس الشيء نفس طريقه العيش العادي اول شيء على نار عاليه لين ينشف الماي وما غطي الجدر بعدين بعد ما ينشف الماي اقصر على الكوله واغطي الجدر واتركه تقريبا ياخذ له 25 دقيقة نص ساعة وتكون المقلوبة جاهزة. شف ماي العيش الحين اقصر على الشولة واغطي الجدر وارد لكم ان شاء الله يعني عقب 25 دقيقة شذي نقلب الجدر. وقاعدة اقلي مكسرات حق المقلوبة على قولة يا هالحب ما يحبون المكسرات بالاكل فلما <تصفيق> لما يشوفون على هذا الدهن يوصل لفجيرانكم المقلوبة مكسرات يقول من قال لكم تحطون حب الأكل لا تحطون حب الأكل ما نبي فقاعدة قال حب وما الدهن لازم تسوي مقلوبة لازم وهذا عاد المقرر اليومي وبالعافية بس كذي كافي اللوز تحمر اشيله واشخله من الدهن عشان نزين فيه المقلوبة الى الحين واحط المكسرات شيلة شيلة شيلة شيلة عاشة أمي <تصفيق> والمهام الصعبة أنا خليها حق أمي يخاف، شوفوا شوفوا شوفوا شوفوا شوفوا الجمال شوفوا يا سلام يا سلام بس نحرك هيمو شوية ونحط المكسرات نحركها الله الله الله الله, الله, الله. وعلى الناء وعلى عيونكم بأل عافية. شفتوا فايدة الطماط؟ شفتوا؟ عشان اللي يمسك بالقاع الطماط، مو الدياي، مو البطاط، وترى عادي يعني مو محترق متحمر زيادة شوية. وأذن المغرب، يلا. تقبل الله صيامكم، والحين نشيل هذا الطماط اللي فوق بس. وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. وندلعها باللوز المقلي، بالحب على قولة اليحال وبالليمون. شرائح الليمون وعلينا وعلي عيونكم بألف عافية